Oh, oh, oh. ويستمر مسلسل خلاف المدرب بوسني مع اللاعبين، وهذه المرة مع قناص نادي اتحاد جدة السعودي عبد حمد الله، حيث أكد سابقا وحيد خليلوزيتش أن المهاجم المغربي يشتريط عليه الرسمية ليتواجد في الأسود، ليرد عليه حمد الله عبر منصة الإنستغرام، ردا قاسيا ويفضحه فضحا أمام العلم، وجاء الرد كالتالي: من خلال آخر ندوة صحفية أجراها مدرب المنتخب الوطني المغربي، ذكر فيها أنه كان هناك اتصال بيني وبينه. أو ما بين أحد من طاقمه وبيني، وذكر أيضاً أنني أشترط أن ألعب أساسي أو عدم تلبية دعوة المنتخب، هذا كله كذب وأريد أن أنفيه بتاتاً وهو غير صحيح أبداً، وأؤكد أنه لم يكن هناك أي إتصال أو كلام بيني وبين المدرب أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشرافي على المنتخب، أخيراً أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم الإستحقاقات والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا رد علي الحمد الله ويؤكد مره اخرى ان المدرب البوسني يكذب على الشارع الرياضي المغربي وفي الختام ادعوكم الى الاشتراك في قناتي وشكرا لكم